Жителька Хортицького району Запоріжжя Наталія Шамрай – мати-героїня. Орден за указом президента їй вручили в 2021 році. Каже, попри всі труднощі, в них дружня позитивна родина. Її членами вважають і своїх тварин – кота та двох собак. За словами матері, проблеми зі здоров'ям чотирьох із п'яти дітей загартували її. Старшого сина родила 18 років. Старшого сина я народила у 18 років. У 5 років він захворів на діабет. Зрозуміло, це для мене був великий стрес. Я молода, дитина-інвалід. Але нічого, я стала сильнішою. Сказала собі, все нормально. Потім у мене народився другий мій син. Слава Богу, все гаразд з ним, здоровий. Це єдиний мій помішник. Він на реабілітації зі мною їздить, мабуть, років із 12. Потім народився у мене Матвій, третій син. У 5 років теж діабет. На інсуліні. Але ж я вже горем пробита жінка. Вже знаю, як бути. Прийняла це. Дуже мріяла про дівчинку. Народилася у мене двійня на 28-му тижні вагітності. Були термінові пологи. Рятували мене та дітей. Коли їм було півроку, діагностували ДЦП. Зараз їм по 10 років. Біологічний батько не витримав і пішов. Десятирічні Вероніка та Ілля мають захоплення. Хлопець, за його словами, полюбляє гаджети, а дівчинка малює і створила свої канали в соціальних мережах. Я біляюсь болів мене в у мене тіктоки є свій, канал. У мене Тікток свій, її ютуб канал. На Ютубі у мене мало підписників. 14. Поки що. І ось так. Я знаходжу музику в Тікток, яка підходить, і знімаю всілякі тренди. Танцюю. Ілля та Вероніка не можуть ходити до школи, але навчаються вдома. Або з педагогами, які приходять, або з мамою. Обидва вміють читати, писати та рахувати. Помагаю мамі в общему ще. Допомагаю мамі важкі речі переносити, братика і сестричку одягати, чай роблю іноді для всієї родини вранці. Хоча я захоплююся волейболом, мене не беруть на змагання, бо я діабетик, вже хворію сім років. За рахунок державного бюджету виплачується державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю грошова компенсація на транспортне обслуговування. Відповідно до рекомендацій ЛКК, Ілля Іванович та Вероніка Іванівна забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації. А з 2014 року отримують послуги комплексної реабілітації у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Хортського району Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування. У 2019 та 2020 пройшли курс реабілітації у ТОВ на Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом. З кінця грудня 2020 року вони перебувають на обліку для забезпечення реабілітаційними послугами у товаристві з обмеженою відповідальностю Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна за рахунок державного бюджету. Це лоджія квартири Наталії. Шамрай. Жінка каже, мріє спорудити на цій стіні пандус із кількох секцій або підйомник. Прибудова тут утворює кут, тож пішоходів немає. Втім, визнає, що це вартісний проєкт. Ну що там можна пандус? Там можна зробити пандус. Розумію, що це мрія або підйомник, щоб ми могли з дітьми просто вити з кімнати і пішли гуляти без ліфту, без того, щоб їх нести на руках. Як повідомила Суспільному заступниця директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради Анна Гошко, спочатку потрібно розробити робочий проєкт реконструкції чи облаштування цього пандусу або підйомника. На Підйомник на другий повер заробити реально – це не є проблемою сьогодні. Він може бути, швидше за все, тільки з гідравлічним приводом, тому що заходи безпеки ніхто не скасовував. Вартість на цей час приблизно 100 тисяч. Це виготовлення, монтаж і укриття цього підйомника. Просто так у відкритому вигляді підйомник – це не естетично і не гарно. Отримують вони дозвіл – будь ласка, все можна зробити. Наталія Самрай хоче звернутися до депутатів Запорізької обласної та міської рад, а також народних депутатів України від Запоріжжя з проханням допомогти розробити проєкт та профінансувати його втілення. Герман Дубінін, Геннадій Коршиненков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.